Det er snakk om lovbrudd eh, som går på Syke og skadedyr som ikke får oppfølging. Det er om dyr som lever i binger fulle av sin egen avføring. Det er purker som står innesperret i trange metallbur der de ikke kan bevege seg. Og dyr som lever rett på betongen uten noe mykt å ligge på, eller noe rotemateriale. Dette er lovbrud vi har sett på alle farmene vi har vært på. Hovedfokuset vårt ligger på systemendring. Men likevel så er det syvende sist den enkelte produsent som har ansvar for de dyrene på sin egen farm. Derfor anmelder vi nå disse griseprodusentene. Vi forventer at politiet etterforsker sakene, og at disse griseprodusentene blir dømt for de lovbrudene som vi har dokumentert.